امك انا يا طفلك وين دليلي صار الجرح جرحين بطفلي واسيني امك انا يا طفلك وين دليلي صار الجرح جرحين واسيني المحسن دليلي والطفلك صيح المحسن المحسن دلي والطفلك المدبو صار الجرح جرحي والطفلك الواسي ايه هاي الوديعة بنار الفجيعة للطف اجتها اليوم للطف اجتها اليوم للشاعر جابر الكاظمي. نار الفجيعة لطف اجتها اليوم لطف اجتها اليوم ويأي ويأي لطف اجتها اليوم لطف اجتها اليوم قايد ههمها وبجف ضمها لزم افضلع مهشوم لزم افضلع مهشوم ذيك البوادي تنعى وتنادي اه يا يا مظلوم اه يا ابني يا مظلوم, آه يا يا يا مظلوم ايه حيرني وضعك يا ابني واسمعك تحجي يا هاي القوم تحجي يا هاي القوم طفلك تريد الماء انهره يا وليا دي احصر اليك ما معي حشايله بيدي عليك القلب مجروح والطفلك المدفوح عليك القلب مجروح والطفلك المدفوح صار الجرح جرح بالطفل Gate of Pelop عطشان شايل طفل ما حد يطيح ويرحم رضي يا ابني ابني ما حد يضيعه يرحم رضيعه لا ترتجي العدوان لا ترتجي العدوان خل يبقى واسمع كلامي خليه يبقى واسمع كلامي رد يا للصيوان رد يا للصيوان، صوتك رد يا ابني للصيوان رد يا للصيوان أمك وجيت خاك وترجاك بالعبرة اخذ الطفل وياك أمه هناك تنتظره ليك النظر مجبوووووووح والطفلك المذبوح ليك النظر مجبووح والطفلك المذبووح صار الجرح جرح <تصفيق> امك انا يا حسين امك انا وين لا تبخل على الحجة بالحسد بالطف عرفته وتوقعتها الحال وتوقعتها الحال طفلك تصور بالدم تخضر دمع على شال دمع على شال بعد دمع على شال, دمع لتفك شال سهم المنيه اثر عليا سهم المنيه اثر عليا وادرج سهم كتال وادرج سهم كتال هاي انا مثلك ابكي على طيفك هاي انا مثلك ابكي على طيفك وتمرد الدلال وتمرد الدلال العبد الله روحي تحوم تجرد مو معبراتي وعيونك كأنها خيوم تمطر لهم دمعاتي العبد الله روحي تحوم تجرد مو معبراتي وعيوني كأنها خيوم تمطر لهم دمعاتي ليه كدة مسفوح والطفل كل مجبور ليه كدة مع مسفوح والطفل كل